support Стефан е в отпуска. Си първи три малко голова тача, вещето напослед. Твой човек е тук. Три часа бил тук. Сега ще не да си каже, какво да. мучи. Дъвърден. Казвам се Даниел. Дошъл съм тук. да ти помогна. Ти как се казваш? Не ми се говори. Да, разбирам. Но за да седиш тук има някаква причина, нали? Тук около 3 часа е. Ще слиза ли? Ще слиза къде ще ходи. Разиграва някакъв театър. Качва се на первази и слиза. Той ще като някъде, Спайдермен. А ни <laughs> готва. Колко пъти го сваляхме? Аз два пъти, третия път не бях на работа. Аз бях тогава. Миналото лято. И пак се беше качил само по къщи на по-криво. Значи отколка е? Седем и половина. Значи има време. Изглежда спокоен сега. Седнал е вече. Така е. Изморяват се и сядат. Няма смисъл да стоиш тук. Ако имат нужда от съдействие, колегите горе ще ни дадат сигнал. Добре. Господине? Пожар ли има? Не, няма. Един седна седнал и твърди, че ще се самообива. Къде? Там горе на Прозореца. Само, че ситуацията е овладяна. Има си преговаряш при него, ще се разберат. Добре. Успех. Благодаря. Всичко добро. Да, в апартамента съм. Обаче, виж. Случай е малко по-сложен. Не иска да говоря въобще. Предишния, предишния е какво? Беше лесен. Още в началото се каза, че иска земята да заради жена и се разбрахме много бързо. Тъй ще излезе някой философ. Кажи, кой да го правя? Моят нещастник. Аз поне имах пет философия ти а? Колко пъти си хори е на поправка? <съща> стига глупости. Виж, колегите казаха, че се е на напърва за няколко пъти и после е сядал. Не, сега се стои съвсем кротко. Обаче не иска да... Нищо не иска да каза. Книги. Много книги. Цигари, една чаша. Не, бутилка с алкохол, не виждам. Не, не ми изглежда да я пивам. Никак. Добре. Добре, ай. Как точно действа? Защо избра този прозорец също? Това там долу не е ли детска градина? Може ли да ми дадеш една цигара? От моите? Не мога. Как така не можеш? Нямам право, ако искаш ме да ти оставя една е тук, сам ще си я вземеш. Нямаш право, нали си дошъл да ми помогнеш? Искам да ти помогна, обаче тук е най-удобното място, нали? Но мен тук ми е добре. Хай да влезем вътре да ни гледат всички. Те вече видях. Няма проблем ще им кажем, че е станала грешка. Че си качил да чистиш прозорността. Защо сидиш тук? Сложно е. Да, разбирам, но за да ти помогна, трябва да знам причината да стигнеш Дай му два партита, мало. Да. И след това по един през 4 часа. Не повече от 8 на ден. Да. И витамин С. М -м -м. Ай. Пълбавайте се. Чао. Коста, а нещо ново? Говорят си нещо. Обаче че си е седнал на задника. Той да не излезе някой като ония спайдърмена. Което, а... а не го знам. А. Си ли го засичал? се по по сградите. Преди една година, може би. Токо. Не е бил в моята смена. Веднъж се качи от... Петият етаж. От петият етаж на покрива. Пожарликарите го дебнат. Едните с стълбата, другите на покрива. От двете страни. И преди половин година се качи гол. Погащи. И какво да го преш, като ти го докара? Отвъртах му от два шамара и това е. Mm -hmm. Че и три. Еми, моля да ангажираш толкова екипи. Еми, ако наистина се случи нещо. И хората имат нужда от помощ. Да, въобще не ги мисля в тръбище. Дай се. Това тук. Хм. Планина. Планина в Южна Америка. Сколко букви? Четири букви. Има ли някой излязва? Третата. Д. Склол се засича. Малко. Засича се, унгарски писател, 878-52. Ай е, сега ще му намерим. Казвай е колко му. Много. да намерим първо планината. Айте. Зелими с да. Казаха, че се е кропна да говорят. Извинявайте, вие няма ли да разпънете нещо отдолу? Ти май гледаш много филми. Гледам да. Ама ако скочи, кое малко. Тръгне, да скача ще му сложим нещо. Да. Много. Видичко, всичко е наред. Там е екип и говорят. Гледат холивудски филми и си мислят после, че неща се случва, е така лесно. Сможно, гледах някакъв филм, един тръгнаха да го отвличат. Сложиха му кърпичка с форма на устата и той заспа веднага. как става тази работа? Това, за да те хване трябва най-малко 5 минути. то само ще замае. Но те гледат и вярват. Какво правите това момче е, там, горе? Цирк разиграва. А? Артист, значит. А, в своё время работал в цирке. Помните ли вы, в одном, когда были маленькие. Имел исключительно талантливый артист. Мы были на второе место в свято свят советский союз. Да. И Фестивал ни е Нашите артисти да участват и да не са се върнали с награда. Аз започнах от 66-та и до 83-та година, когато изгоря цирка. Хубава голяма сграда. Две места. Ваши колеги се бориха с часове. Големи пламъци, пожара за няколко часа и си изгоря. И какви ли версии на пуште. Наш джонглер уж с факли. Или репетирал и изпуснал факлите на талаш. Набидиха и други възрастни актьори, ама след това разбрахме ние, били са уния от профсъюзите. Искаха да разчистят мястото. Чуд няколко година всичко излезе на Направили се. Доклад строителите, че по време на основния ремонт на цирка е снет пласта от противопожарна импрегнация на стените, на машинните елементи, основите, на купола. И не само това, ми и боеди от бънка с едни бои, които са лесно запалили. Бронзовите господините. Била е малко... планувана тая работа, За, Заети сме малко, момче. Да, yeah. извиняваш. Извиняваш. Работате муче. момче. Извинявайте. Не знам какъв номер изпълнява артиста. Колегата ми. Вие не слагате ли нещо отдолу, така, няколко осигуровка? Вижте, това са устарели техники, вече сме 21 век, има си европейски стандарти. Добре, имате право, да. Аз ли съм в ходил 25-30 години на цирк. не знам какви са европейски стандарти, но вие знаете ме каква Иска да ми вземат книжарницата. Кой иска да те вземе? Общината, мутрите, Не знам кои са те са също. От колко време имаш? Баща ми отвори преди повече от 30 години. Аз бях много малък. Но в последните години аз сдвижа нещата, тъй като него вече го няма. От една година се опитват да ни изгонят оттам. Искат да строят някаква бизнес сграда или мол. Нямам нямам идея. Нещо иска да, да правя. Много хора си продадоха имотите в района, тъй като им казаха натиск. А ти не искаш да я продаваш. Не, разбира се. Тя е на баща ми. Аз съм израснал там. Не трябва да обжалваш. Ако има заведено, дело ти няма как да почнат строежа. Няма как. Водиха сумата дела. Нищо не става. Днес получих писмо, че трябва да се изнесем до един месец. Не знам какво съм направил. <coughs> Може ли да ми донесеш чаша вода? Добре. И е, сега ще кажем колегите да донесат. Разговори се. Иска вода. Да не си малко. Ето, да, готов Добър ден. Добър ден. Случило ли сте нещо? Видях, че вратата е отворена и помислих, че е забравила да заключи. Вие коя сте? Аз живея в съседния апартамент. Всичко е наред, госпожо. Просто вашия съсед малко ни разиграва. Как така ви разиграва? От 4 часа стои на прозореца и заплашва, че ще се самоубива. А как така ще се самоубива? Може ли да го види? Не, не може, госпожо. Вътре има наши колеги, преговарят с него. Те ще си свършат работата. Ма... Много му се събра последната година, наистина. Преживява тежка депресия, проблеми с парите. Вижте, всички имаме проблеми, ама като накацаме по прозорците, ще ги решим ли? А, свестно момче... Спокойно, госпожо. Колегата ще се разбере с него. Ма прибирайте се, не го мислете. Всичко ще е наред. Как да не го мисля? Добре, живея в съседния апартамент. Ако се наложи, потърсете ми. Разбира се. Ще поговоря с него. Разбира се. Благодаря ви. Благодаря ви за съдействието. Ем, звани на Каква е тази жена? А, ясно. Окей. Okay. И той ли е заради жена? Не е жена. Скоро имаше един дето искаше да се хвърли, защото жена му го зарязала. Взела му апартамент. Ама хубаво са го казали хората. Жената е като торнадо. Идва със силно духане и си отива със къщата. <laughs> Мойто, ако си тръгнеш, тръгне, ще почерпя. Тя колко риба има в морето. Някаква съседка се е появила и казала, че е има депресия. Депресия? Много бедравски история. Ама много изгледа не станаха. Баща, ако го беше бил на времето, ще жили да има депресия. През много неприятности си минал. Обаче си силен човек. Не знам дали съм силен. Може и да съм. Те силните хора така висят по прозорците като мен. Виж. Държавата не ни става така. Обаче е. не трябва да ги оставяме и тези свине така. Всички бегат. Ето и ти сега искаш. Плаването на приятели заминаха в чужбина. Но там пращат пари на семействата си, се оправят някак. Трудно е, всеки търси варианти. Обаче това твоето не е най-подходящият вариант. Така просто ги оставя да се развеят коне. Ме те задам долу малките. Дети си играят в двора. Но ги оставаме? Аз... Знам, че е така. Стигнам си дълното, да. Оттук нататък посокът е нагоре. Ще изплуваш. Мислиш ли, че е възможно? Обиден Да. Посоката е нагоре. най ден си е навътре. Ммм. Аз бях пър, първия с такава в Да, бе. Ти как се направили за телефон? Почва се затопля и луи на плъзнаха на всекъде. И не складове на времето и аз си го прибрах. Викам, може да потрябва. Вие това нещо вас в апартамента ли го държите? Не, не. Аз живея във къща. Е, там имам двор. Отзад едно складче. И... Е, ето, ви. Може да го ползвате. Ей, да, гледай, стабилен е. Ай, една 40 години. Ай, еластиците не са мрудни. Като нофе. Ай, се прибирате вече, се почувате. Мойто уче, аз се прибирам. Цяла вечер ще спа. Ще се почувам. Ще те да взема още на кафе нещо.